اللي غادي يشرف على يعني يعني المسائل يعني الاسعاف يعني بالنسبه اللي غايكون حاضر يعني تامين سلامه اللاعبين يمكن قلنا على الاستعدادات اللي يعني ال يعني اللي قام بها الفريق يعني يعني, آه يعني الاحمر المغربي آه بسم الله الرحمن الرحيم تحيه اخي عبد القادر آه المنظمه ديال الهلال الاحمر متواجد متواجده في هذا الدوري الرائع كتمثل التمثيليه مشرفه لواحد المنظمه انسانيه نحن الان جميع الاستعدادات مهيئه باش نكونوا حاضرين داخل الملعب وباش نمثلوا احسن تمثيل منظمة ديال الهلال الاحمر في اطار ديال الاشعاف الاسعافات الاوليه نعم وضروره آه. نعم. المباراه اللي كتجرى يعني في اطار الحضر يعني. بالإضافة السبعة من اللاعبين طبيعة الحال وطارية التقنية وبالإضافة إلى الجمهور نحاضر يعني أنتم آه. واحد حد ما يعني هي كمس ضرفي كالدركة طبيعة الحال إحنا, إحنا <تصفيق> كمنظمة عملنا, عملنا عمل حاولنا نعملوا جميع الاحتياطات ديننا بالنسبة لهذا الكوفيد فهمتين؟ والطاقم أخذه واحد تدريب في إطار ذي التعامل مع الكوفيد وفي اطار السلامه ديال ديال المصابين والتباعد والاحتراج والمسائل المسائل كلها تخدات تخدات قبل ما قبل ما نجوا للميدان باش تكون الامورات ديال هذا الدوري عطيه واحد واحد المكانه للعريش على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. نعم بالاضافه الى بالنسبه للحضور ديال الطاقم يعني الطاقم اللي هذا هو الطاقم ديال الاحمر اللي غادي يامن الدوري يعني الاحمر خاصين بالتدخلات اثناء الاصابات ديال اللاعبين داخل الملعب وعاملين احتياط على ان ممكن الجمهور توقع له بعض بعض الحوادث عندنا واحد الطاقم اخر في الجهه الاخرى كيهتم بالجانب ديال الجمهور فحنايا قسمنا العمل ديالنا الى داخل الملعب وخارج الملعب الهدف ديالنا كامل باش نكونوا راه الاشاره من اي اي اي حادثه. نعم. التقم الطاقم معايا الاخت ديالنا مسعد. حضور النسويه ضروري في حضور نسوي آه. الرياضي و آه. الجمهور وكذلك يعني سلامه ديال يعني النسويه داخل على المشاركه, دي المشاركة, دي المشاركة السلية السلية دي دي دي يعني سلمى <تصفيق> تجاني متطوع بالهلال الاحمر المغربي اليوم احنا متواجدين تغطية الاسعافيه في هذا المونديال طبعا باش نزكيو المشاركه ديالنا كيكون العضو النسوي مشارك بقوه كما كنعرفوا لانه